How you kids, some f***ing jungle out there Keep your head on tight, I unknown brain Remind me, baby, let's do it Y'all see me flying Never drop down, drop down Smoking high, am I am not round I'm not round, no denying What I got now, I got now Keep an eye out, keep it locked down See me flying, never drop down, drop down Smoking high, am I am not round, I'm not round No denying what I got now, I got now Keep an eye, out, keep it locked down, locked down You're too strong when I battle with the beast Bring a few on, the commander and the chief For my crew On bullets rattling And whistle at you too never sleep Eyes open, hands clutching on my loop You're so bored, I'm so bored, so I'm so You yeah, break it open, leaving nothing f***ing intact mm. Hey yo, you've been hacked You're safe, hard in, but I found it, homie, been cracked واش الدراري مرحبا بكم في فيديو جديد مع باكسيج كيمر اليوم الدراري فيديو اللي ربعنا سكريبت للهربان ديال بصح انبوت على شخصيه البنت والولد اللي بغيت نقول لكم يا شباب انه دعمونا بس, بس اطلع الفيديو ضروري دير لايك وتعليقات لايك وتعليقات باش يدار الفيديو الناس بزاف اللي بغيت نقول لكم او اول واحد ينزل هذا السكريبت راه هو انا الباقي كله راه تقليد فهمتي كيف ما اول واحد غينزل هذا السكريبت وغيبقى يلوحوا عاوتاني الاخرين اللي بغيت نقول لكم هو دعموني باش يطلع الفيديو باش يبان لكم شي حيت الاخرين اللي تنتحطهم تيطلع لهم هما الفيديو انا ما فا ما تنبانوش خاصنا الدراري نبانو واللي بغيتكم ديروه هو فين ما شي واحد لاحتي سكريبت ديالي هاتت عنده التعليقات تقولوا السكريبت ديال بقشيش هذا السكريبت ديال بقشيش و سوس لايك الدراري كضراري نمشيو لطريقه التركيب سكريبت شيتدونار بالوصف طريقه, آه. طريقة التركيب تضغط عليها استخرج هنا ثم كلمه السر اوكي حتى اصحاب الماكس حتى هو حطيت لكم واحد السكريبت نفس السكريبت كلمه السر حتى اصحاب ريفير عادي راح تدخل على الملف تعمل نسق تذهب الى اوندر Data الداتا طريقه سهله جدا السكريبت خنفوشاري يا شباب فري فاير ماكس نفس الطريقه تذهب اوندر Data الداتا وهكذا هكذا قدرت ركبت السكريبت فنفجر مفزر ام هاد اللعبه تخربوا صبها والله <تصفيق> خر وما تنساوش لايك واشتراك متاقلمش في فيديو <تصفيق> <تصفيق> جديد ان شاء الله مع السلامه